Takže pazelik, vás vítám u tohohle videa a bude to hrozně takový divný video ode mě, protože teď jsem tady s Cvan a Čučurijetkou. Ču. Čau. Převrátím se k tématu, takže dneska odpoledne jsem viděla na YouTube, ale ze zahraničí, jsem viděla na YouTube nějaký video, dvě videa konkrétně, že někdo brečí, by jako když se pozdě večer odpojíte na Sysku u hradu, tady, kde stojíme, tak je tam slyšet někdo, kdo brečí, nějaká holka, která brečí. A spekuluje se o tom, hodně lidí říká, že je to Linda, která tam byla vlastně zavřená, že o příběhových kvest kvestech a někdo vymýšlí nějaké legendy a teorie a takovýhle. Já upřímně nevím, nicméně fakt jsem tomu nevěřila, v tuhle chvíli je půl, půl jedné ráno a zkoušeli jsme to a fakt, je to, fakt, to je, je to, fakt jsme to zkoušeli a my úplně, já jsem tomu nevěřila a sama vám to teď ukážu a upřímně je to docela dost creepy, jakože je to strašidelný, takže je to spíš, tohleto video je pro ty lidi, kteří si třeba na sesku nedostanou večer, v noci a zajímá je to a zároveň vás varuje, že je to fakt jako už líbí. My jsme byli úplně posraný, se to zkoušeli, Takže, tak. Já už to někdo zkoušel znovu. A... Takže pokud jste lidi jako já a bojíte se třeba u o pot. <laughs> tak, okay. Ale i, i vám to zvládla? Jo, že, jsem, že tohle video spíš natáčím jenom z důvodu, že je to ze zahraničí a spousta lidí nekouká na zahraničí. Konkrétně to bylo od jedné polky a potom jedna holka to převedla na angličtinu, nějaký video, která to taky zkoušela. Takže tak. A je prvá, ale pšt. To já nevím. Zkoušela jsem to googlit a... YouTubeovat. A nic mi to nenašlo, takže proto to dělám. Takže já se takhle budu si stoupnout. Takhle, tak dávám takový tutoriál, tak stopnete si takhle krásně, si sem stopnete, nastavíte si krásného Islanda, nebo můžete libovolnýho koně, ale Island má svek. A dáte si grafiku, stáhnete si hudbu, aby se to nerušilo, a dáte si náhlas zvuky. Tak, v tuto chvíli se jádu jdu reloknout. Takže tady jste viděli výsledek a v, v podstatě to trvá v době, když se vám to načítá a potom asi chvilku, já nevím, dvě, tři vteřinky potom, než vidíte normální obraz. A je to docela nepříjemný, ale asi je to bugnutý hlas Lindy, ale bůh ví, ví, já nevím. Ty, ani ty holky, co dělají ty videa, to samé nevěděli, takže užijte si obrázek sami, já už to nikdy nechci. <laughs> protože je to ošklivý. A ještě jak já jsem se přihlašovala, to, to je fakt ošklivý. <laughs> Takže to bude všechno pro takový zvláštní videjko. A já se tady zatím s váma loučím a taky čus!